دنیا بھر کے اندر گلوبل وارمنگ سے نپٹنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر پلاسٹک سے بچنے کے لیے کیونکہ پلاسٹک ہزاروں سال تک پڑے رہنے کے باوجود کمپوز نہیں ہوتا پاکستان کے اندر اس سے متعلق اویئرنس پلانے کے لیے کلاتھ پرنٹ سفاری نے پلاسٹک بیگس کی بجائے بیجوں سے بنا ہوا ایک شاپنگ بیگ تیار کیا ہے جسے استعمال کرنے کے بعد اگر آپ اسے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں اور ان ٹکڑوں کو مٹی میں مٹ ڈبو کر پانی دیں تو اس میں پودے نکل آئیں گے جس کی بدولت ماحول کی پولوشن اور خاص طور پر پلاسٹک کے مسئلے سے جان چھوٹے گی کیونکہ 1950 سے لے کر آج تک پوری دنیا میں 9.2 ٹن پلاسٹک پیدا ہوا جس کا وزن ہوگا تقریباً 13 لاکھ ایفل ٹاور کے برابر. ہم ہر سال جتنا پلاسٹک استعمال کرتے ہیں اس کا صرف 9% پرسینٹ ریسائکل ہو پاتا ہے جبکہ باقی بچا پلاسٹک ندی نالوں سے ہوتا ہوا سمندر میں پہنچ جاتا ہے جہاں موجود جانور انہیں کھانا سمجھ کر غلطی سے کھا لیتے ہیں جس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور یوں مسلسل کئی دن کی بھوک کی وجہ سے ان جانوروں کی جان چلی جاتی ہے سو so, پلاسٹک اور گلوبل وارمنگ کے ایشو سے لڑنے کے لیے ہمیں ایسے اقتدامات کو اپریشیٹ اور پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اسی میسج کے ساتھ آج کی رینڈم فیکس اراؤنڈ دا ولڈ کی سیریز میں صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور مزید اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ